Rannahooajaks oleks vaja keha kehadrimmi saada. Kõik teavad, et pigem võiks siis süüa purgandit, mitte suhkrut. Eks? Aga mõlemad on tegelikult süsivesikud. Nad koosnevad samadest keemilistest elementidest. Milles siis tuleb see, et purgand on tervistikum kui suhkur. Sellest videos saadki teada, sest tänase bioloogia video teemaks on süsivesikud ning kuidas need meie toitumist mõjutavad. Alustame sellest, et mis asjad need süsivesikud on. Süsivesikud on molekulid, mis koosnevad süsinikust, vesinikust ja hapnikust. Ja sellises vahekorras nagu koosneks nad süsinikust ja veest. Sellest tuleb ka nende molekulide rühma nimetus. Süsi plus vesi põrdub süsi plus vesi plus ka. Süsivesikute ahelad on erineva pikkusega ja suuruse järgi jaotatakse süsivesikuid kolme rühma. Monosaharidid, polikosahariidid ja polüsahariidid. Monosahariidides mono tähendab ühte, nagu monokulm, monoetendus, monokaamia. Saad äru ainult üks kulm, üks esine ja üks suhe. Antud juhul üks saharidi molekul. Monosahariide kutsutakse ka lihtsuhkruteks, sest nad on kõige lihtsamad süsivesikud. Monosahariidid on näiteks klükoos, fruktoos ja galaktoos. Glükkoos on rakkude põhiline toitaine. Glükkoosi toodavad taimed fotosünteesi käigus. Meie ise glükkoosi toota ei suuda. Aga me saame seda tarbides taimseid toiduaineid. Glükkoosi leidub enamikus süsivesikuid sisaldavates toitudes. Aga lihtsuhkruid on peale glükkoosi veel. Näiteks ka fruktoos on lihtsuhkur. Fruktoosi molekul valem on sama, mis glükkoosil. C6, H12, O6. Nende ehitus on aga erinev ja see tõttu nad käituvad meie organismis ka erinevalt. Näiteks me fruktoosi palju magusamana kui glükoosi. Fruktoosi on rohkesti puuviljades, mees, õites, marjades ja paljudes juurviljades ja eriti suureneb fruktoosi hulk puuviljades, kui nad hakkavad üleküpsema. Siis nad on kohe eriti magusad. Kuna fruktoosi on palju puuviljades, siis nimetatakse fruktoosiga üllatus-üllatus, puuvilja suhkruks. Ja siis on veel kolmas monosaharid – kalaktoos. Sellel on ka täpselt sama keemiline valem kui glükkoosil ja fruktoosil – C6, H12, O6. Kuid jällegi, veidi erinev struktuur eelmisest kahest. Galaktoos on osa piimas leiduvas süsivesikust laktoos. Aga lisaks glükkoosile, kalaktoosile ja fruktoosile on veel ka riboos ja desoksüriboos. Erinevalt teistest sisaldavad need monosahariidid viis süsiniku. Riboos ja desoksüriboos on väga olulised, kuna nad kuuluvad nukleiinhapete RNA ja DNA koostisesse. Pikemad süsivesikute molekulid koosnevad mitmest monosahariidist. Süsivesikuid, mis koosnevad kahest kuni kümnest monosahariidist, kutsutakse oligosahariidideks tähendus tuleb kreeka keelest ja tähendab mõned. Levinud olikosahariidid on laktoos, maltoos ja saharoos. Laktoos koosneb glükoosist ja kalaktoosist ning seda leidub looduslikult piimas. Vajud inimesed ei suuda täiskasvanuna laktoosi seedida, mille tagajärjeks on laktoosi talumatus. Aga mida see tähendab, et ei suuda laktoosi seedida? See tähendabki seda, et seedesüsteem ei suuda laktoosi lammutada laiali monosahariidideks. Laktoosimolekul on aga liiga suur ja see ei saa rakkudesse imenduda. See tõttu jääb laktoos sooltesse ja liigub jämesoolde. kus on palju bakterid. Sealsed bakterid hakkavad hoopis laktoosi lagundama ning tekivad tavad selle käigus kaase, metaan, süsihapegaas ja vesinik ning happeid. See aga tekitab kõhuvaevusi. Maltoos koosneb kahest glükoosimolekulist. Maltoos tekib, kui odrad erad idanevad ning selle käigus tärknis lagundatakse väiksemateks osakesteks maltoosiks. Maltoosi kasutatakse näiteks õlle- ja kaljatootmisel. tootmisel. Saharoos, ehk laua koosneb glükoosist ja fruktoosist. See on see sama suhkur, mida paneme tee või kohvi sisse. Tulles veel kord tagasi. Kui oma vahel on ühendatud 2-10 monosahariidi, siis neid molekule kutsuti oligosahariidideks. Nüüd, kui aga oma vahel on ühendatud rohkem kui 10 monosahariidi, nimetatakse seda polüsahariidiks. Polü tähendabki siin sõna ees palju. Näiteks polükaamia tähendab mitme või paljude naiste pidamist või palju suhteid. Polüsahariidid on näiteks tärklis, glükogeen, celluloos ja kitiin. Nagu enne mainisin, siis taimed toodavad glükkoosi fotosünteesi käigus. Ja kui seda jääb üle, siis muudetakse glükkoos tärkliseks, mida näiteks kartul säilitab mugulas, aga teraviljad näiteks ka seemnetes. Kui energiat on juurde vaja, lõhutakse pikk tärklise ahel jälle tagasi väiksemateks molekulideks. Ka inimestel ja teistel selgrooksetel on energiasäilitamiseks kasutusel oma polusaharid. Meie säilitame oma liikse glükoosi glükogeenina. Nagu tärklis on glükogeen polüsahariid, mis koosneb paljudest monosahariidi, antud juhul glükoosimolekoolidest. Glükogeeni hoitakse tavaliselt maksa- ja lihasrakkudes. Inimeste puhul töötab see umbes nii. Kui ma söön kartulit, siis minu cd lõhuvad kartulis oleva polüsahariidi tärklise glükoosiks. Glükoos on aga piisevalt väike, et saab imenduda rakkudesse ja verre. Nüüd, et meie veresuhkru tase ei tõuseks liialt kõrgeks, toodab meie organism, täpsemalt kõhunääre, insuliini. Insuliin aitab glükoosi salvestada lihasrakkudes ja maksas glükogeenina. Energia salvestamine on üks põhjus, miks polüsahariidid on olulised, kuid neid põhjuseid on veel. Näiteks taimerakkude seinad koosnevad polüsahariidist, mida kutsutakse celluloosiks. Celluloos ongi see, mis teeb köögiviljad krõmpsuks. Ka suurem osa puidust on celluloos, mis teebki puidu tugevaks. Lisaks valmistatakse puidust paperit. Celluloosi ahelad on pikad ja sirged. See annabki celluloosile jäikuse, mis on taimerakkudele oluline. Inimesed ei suuda celluloosi seedida kuna meie seedeensüümid ei oska selluloosi lõhkuda. See aga ei tähenda, et selluloos ei oleks meile vajalik. See läbib meie seede süsteemi nii, et organism seda ei omasta. Aga see on väga oluline meie seedimisele. Mõnikord selluloosi molekulid ümbritsevad ka tärklist, nii et ensüümid ei pääse kohe tärklisele ligi ja ensüümid ei pääse seda kiiresti lagundama. Sellistest toiduainetest nagu sai või küpsised kus on palju tärklist ja vähed selluloosi, ehk kiudaineid, saab meie organism energiat väga kiiresti. Tärklis lagundatakse kiiresti glükoosiks, mis imendub kohe verre. Kui aga süüa toitaineid, kus on palju kiudaineid, nagu köögiviljad, puuviljad, täisteratooted, siis nende seedimisel toimub tärklise lagundamine aeglasemalt, kuna tärklise molekulid on ümbritsetud kiudainetega. Seega ei pääse ensüümid tärklisele nii kiiresti ligi ja tärklise lagundamine toimub aeglasemalt. See tõttu ei tõuse ka veresuhkru tase nii kiiresti, küll aga ühtlasemalt. Lisaks on kiudained vajalikud ka bakteritele, kes meie seetekulglas elavad. Selluloos on polüsahariid, mis annab taimerakkudele tugevuse, kuid ka osad loomaliigid kasutavad polüsahariide enda ehituse tugevdamiseks. Näiteks... Lülijärgsetel, nagu putukatel ja vähilaadsetel on kõva väline skelett, mida nimetatakse eksoskeletiks, mis kaitseb nende pehmemaid sisemisi kehaosi. See eksoskelett on valmistatud polüüsaharidist kitiin, mis meenutab selluloosi. Kitiin kaitseb neid väliste jõudude eest. Milles siis tuleb see, et purgand on tervislikum kui suhkur. Purgand on tervislikum, sest molekulid on pikemad ja sealt saab energiat aeglasemini. Rääkimata sellest, et kiudained on kasulikud soolestiku bakteritele ja et porgandis on palju vitamiine. Mis me siis veel sellest videost õppisime? Süsivesikud jagatakse kolme rühma: monosahariidid, oligosahariid ja polüsahariidid. Seedimise ajal lagundab keha oligosahariide ja polüsahariide monosahariidideks. See on oluline, sest just monosahariide suudab organism kasutada energiatootmiseks. Nii et kui sa sööd süsivesikute rikas toitu, siis sinu veresuhkru tase tõuseb. Oluline on ka see, et meie seedesüsteem ei toimi kõigi süsivesikutega ühtemoodi. Näiteks tärklis ja tselluloos on mõlemad polüsaharidid, Kui tärklist me suudame seedida, tselluloos aga mitte. Seega süsivesikud on meile energiasaamiseks ja säilitamiseks olulised. Vältima neid kindlasti ei peaks. Küll aga on süsivesikul ja süsivesikul vahe, seega eelistage jõudainete rikkaid toiduaineid nagu köögiviljad, puuviljad ning täistera tooted. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja tahad selliseid rohkem näha, siis vajuta telli. Otsi videoõpsüles üles Facebookis ja Instagrammis ja räägi meist kindlasti sõpradele, sugulastele ja tuttavatele. Anna meile kindlasti kommentaarides teada, kui video tekitas küsimusi või mõteid. Ole mõnus, elame veel!